Trybem. Je to se o pivu, já vím, slyvoval jsem, že už vám na pokoj s pivem, ale já jsem si koupil plnou mašinou, kotel, pivovarnický a tak se musím pochlubit a znova, dneska je zase pátek a zase vařím. Takže teď hoří vám vodu a pak se zase přihlásím, dneska to budeme opravdu krátce. a domýváme. se ložila. Máme další. Trochu se rozdilo. Ale tedy jenom voda, ne pivo. To Aspoň si dejte su. To je můj bordel. 4,9 stupňů. Máme nastavit na 100. A jeden... Učí to, vlastně se to... Mrkneme se tam, dáme tam koš, zaklopíme, dáme tam odkapáč, je tam, dáme tam poklici, je to tam, odsvakneme, odsvakneme, Vypadneme. Já tam, čekáme na 100 stupňů. 63. Letíte nahoru. A co? Ten zouček? Neučí to? Neučí to. Tak se si tak za půl hodiny. Máme tam 85 stupňů. Takže už je připravený sledující takže si zase ale, máme, je ale tu už máme, nejradši ale ale, teď je ale to třeba Máme klasický safale US05, ale co je novýho? Nový chmel, Nový chmel, co se to jmenuje? A zaka. přímo pro él, hořko, trochu ovocní tak uvidíme. Máme 82 stupňů, až bude 100, přihlásíme se, cál. Takže, máme 100 stupňů, a dne dává sledový výtažek, máme cipravenej chmel, se dá hned, to za půl hodiny, pět hodce a tohle je připravený... Tohle je připravení na... Malin to studijná. Jdeme na to! Okay. střih. Zapomněl jsem to na hřát, takže se se jdem <laughs> za celé hodiny. Kau. No a pokračování po hodině jsem otrávený jak malý šíp a to řeknu proč, proč. to přestal topit. Mezitím jsem tam dalo samozřejmě všechny ty extrakty. Takže jsem to musel přelit do hrnců. Takže v jednu velkým, pak má malý. Všechno se tam nevejde. Teď chmél je tady v tom. Velkým, tamhle nějaký jako z koncentrátu. Tady je zbytek, to nedopadne dobře, to jsem nasilně jako kráva a to se nedá ani říct. A. No, jsem se To nedopadne dobře, to Šest minut do konce vaření, za minutu tam hodně posledních melení a nalil to tady do toho seláčet, se na mě vysel. Mm. A budu chladit. Když se to schladí, tak to jdu do té fermentační nádoby a už to nechci vidět chvilku, tyhle. Tohle mě fakt jako on vytočilo. Vlastně jsem netký prohlouben. Jo. Bude to fermentační nádrž, prostě to Teď, to. Jsem, to, jsem, to jsem, jo. takže chladíme všechno jsem nalil. Do toho kotle pojebaného, ale se z toho kouří. na 6, 4, dobrý, to to dolů, snad aspoň ta spirála bude chladit. Já přes předvodu, když si na to si to šalmén, je to teplý, takže to odebírá teplíčko. kvasnice sajou. No jen je tady bordel. Je, to je to Takže, až se to vychladí, šoubu tam kvasnice, prdnu to tady do klasní nádoby. A zase budeme čekat te na pak to se flašek. Okay. Dobrý 24 stupňů je to schlazený ta mladina. stačím to do tý fermentační nádoby, až to stačí a stačím a stačí to do tý fermentační nároby. až to stočím, dáme klasice, tady. A ten to bude klasik a vůbec, pokud už tady ten bordel že to takhle pomalu by to chladlo, protože to má ještě nějaký stupej navíc, tak potřeba by to spadlo. Proto to tyče takhle pomalu. Stále stáčím. Nějak to Tak uvidíme, jako vidíme, to bude chlutnat. To je interní, to nepůjde nikam tohle video. To pro sebe. Já jsem to tady pachtilo. Tohle by se snad snadního nekoukal. Rozní. Tak, stočená mladina do kvasní nádoby. Přenášel jsem to tady ze židle, to asi bylo vidět v tom posledním videu. No co se nestalo, celkom jsem si okohout, nalil jsem si to do boty na pološky a samozřejmě jsem na zem. Takže to je všude tady, mám načlachtáno, já jsem na to vysedl tady dneska jen.